کیسے ملکی پیسہ باہر لے جایا جاتا ہے امیر مزید امیر اور غریب مزید غریب کیسے ہوتا ہے پاکستان میں لوگ کیسے ٹیکس چوری کرتے ہیں پاکستانی نہیں بلکہ انڈیا میں بھی بہت کم لوگ ٹیکس کی ادائیگی کرتے ہیں اپنے ہی ملک میں کمائی گئی رقم وہ ملکی گورنمنٹ سے بچا کر کیسے باہر لے جاتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ٹیکس کی تاریخ اور ان لوگوں کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کیسے اپنی دولت کا بڑا حصہ ٹیکس کی مد میں سے روکتے ہیں ان سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیکس عام طور پر گورنمنٹ اپنے سٹیزن سے لیتی ہے تاکہ ملکی نظام اچھے سے چلایا جا سکے ٹیکس کا گاز ایشین ایجپٹ سے ہوا جس کا سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہے لیکن ٹیکس دینے کا نظام امیروں کے لیے بدل چکا ہے جب کہ غریب کے لیے وہی نظام ہے تو لوگ کیسے ٹیکس سے بچ جاتے ہیں نمبر ایک انویسٹ آل آفٹ یعنی کہ اپنا سارا پیسہ انویسٹ دینا اگر آپ کمپنی سال کے اختتام پر پانچ ملین ڈالر کے پروفٹ کے ساتھ جا رہی ہے, تو آپ اسے دوبارہ اپنی کمپنی میں انویسٹ کر دیں تو آپ سالانہ ٹیکس سے بچ جاتے ہیں جس کی وجہ سے کمپنیز بہت جلدی گرو کرتی ہیں جسے ہم ری انویسٹڈ پروفٹ از ناٹ بھی کہتے ہیں یعنی پروفٹ کو دوبارہ انویسٹ کر دیں تو آپ ٹیکس سے بچ جاتے ہیں نمبر دو ایوری تھنگ یو یوز از آن بائی مثال کے طور پر آپ کی بزنس کو کسی چیز کی ضرورت ہے جیسا کہ آپ کوئی کار خریدتے ہیں اور کمپنی کو بھی اسی کار کی ضرورت ہے تو آپ اسے کمپنی ڈیمانڈ پر خرید کر ٹیکس سے بچ جاتے ہیں کچھ امیر لوگ اپنے دماغ کا استعمال کر کے ایسے بھی ٹیکس بچاتے ہیں جیسے کہ جب وہ ٹیکنالوجی میں انویسٹ کر دیں تو وہ بہت سے لیپ ٹاپس آئی فونز اور ایسے گیجٹس خرید لیتے ہیں جو ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور اسے ایسے شوق روایا جاتا ہے کہ یہ ان کے بزنس کا حصہ ہے ٹریولر ہوٹلس اور فلائٹس خرید لیتے ہیں جو کہ بزنس ٹرپس کے تحت ٹیکس سے بچ جاتے ہیں इसी तरह कोई ऑफिस या घर इंटरनेट या दूसरे बिजनेस वर्क के लिए खरीद लेते हैं नंबर तीन मूव समेयर वेयर लिटल और नो टैक्स लोग इस चीज़ को अंडर नहीं करते कि वो हाई पेइंग टैक्स कंट्री को छोड़कर उस जगह चले जाएं जहां टैक्स फ्रेंडली इन्वामेंट हो और वह अपना पैसा बचा अपनी कबर में साथ ले जा सकें इस काम के लिए वो दुबई द केमन आईलैंड और बहम्स की तरफ रुख करते हैं इन कंट्रीज़ में कोई इनकम टैक्स नहीं होता आपको किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता और आपने बहुत से लोगों को पैसा दुबई के ज़रिए लंदन ले जाते हुए देखा भी होगा नंबर चार सेंड इट ओवरसीज़ इन तरीकों से फेसबुक एपल और गूगल भी अपना टैक्स बचाते हैं उन्होंने अपनी कंपनीज़ आयरलैंड में बनाई हुई हैं क्योंकि वह टैक्स फ्रेंडली इन्वामेंट है यू एस कंपनी को हर साल लाइसेंस फीस आयरलैंड को देना पड़ती है जिसकी वजह से वो अपनी तमाम प्रोडक्ट्स यू में सेल कर सकते हैं लेकिन ये सालाना फीस यू को बहुत कम पड़ती है इस स्कीम के तहत दूसरे मुल्कों के लोग भी अपने मुल्क की इकानमी को आयरलैंड में इन्वेस्ट करते हैं जहां वो सिर्फ अपने प्रॉफिट का 1% भी टैक्स नहीं देते नंबर पाँच चैरिटेबल डोनेशन جو رقم آپ چیریٹی میں ڈونیٹ کر دیتے ہیں وہ رقم بھی ٹیکس سے محفوظ رہتی ہے اسی وجہ سے ہر امیر آدمی کو آپ اس میں خطیر رقم دیتے ہوئے دیکھیں گے اس وجہ سے کہ رقم ٹیکس میں جانے کی بجائے چیریٹی میں جائے تاکہ ان کی رقم کا کمیونٹی پر اچھا اثر پڑ سکے